Агресія Росії проти України спричинила змушений масовий виїзд українців за кордон. В числі тих, хто виїхав, багато соціально незахищених людей, домогосподарства яких отримують житлові субсидії. Актуальним є питання щодо призначення субсидії, якщо хтось із складу сім'ї за кордоном. І якщо у вас є питання щодо роз'яснень законодавства України з приводу пенсійних соціальних питань, дамо на них відповіді у коментарях та наступних відео. Відповідно до законодавства України, житлова субсидія не призначається у тому числі на наступний період, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукуп більше 60 днів. До 60 періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування. Ування їх за кордоном не розраховуються. Нагадуємо, що реалізація своїх прав це особисте питання. Незважаючи на те, що багато процесів в нашій державі автоматизовано, але якщо ви отримуєте якусь допомогу і є ризик її втрати, то зверніться до відповідних органів держави і нагадайте про себе або зробіть це письмово. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин та роз'яснень законодавства України. Дякуємо за увагу!